Колись це був ВАЗ-2108. Тепер на цьому конику, так слюсарі називають цей тип перероблених автомобілів, по пересічній місцевості гарцюють військові. Цю автівку переобладнали тут. Після кількох місяців виконання бойових завдань на Херсонському напрямку, військові привезли її до майстерні на технічне обслуговування. Після ремонту вона знов поїде на нуль. Техническое обслуживание, замена масла, замена ремня ГРМ, профилактика по проводке, карбюратор, настройка карбюратора, и техническое обслуживание. Технологічний процес наступний. До майстерні потрапляє автівка-донор. Іноді їх привозять самі військові, іноді волонтери, іноді небайдужі громадяни. Цей «Опель» приїхав з Черкас. Його безкоштовно передав літній чоловік. Незабаром за автомобіль візьмуться механіки. А це «Москвич-2141». Він вже перероблений на 70%, розповідає автослюсар Олександр. Переділили моторний осіб кузов, ось, як бачите, залишається тільки одна рама і ходова час, більше тут нічого не залишається, по факту. З 41-й Москві сидіння, ковши теж діляються, тому що машина їздить по дождю, по снігу, це все, щоб не гнили, не, ну, якби, не нічого, за що металічні ковши діляємо. Максимально якби, упрощається машина. Легкість, мобільність, простота обслуговування, невибагливість, багатофункціональність можливість навісити майже будь-який тип озброєння. Спектр використання варіюється від транспортувального автомобіля до бойової машини. Зараз у нас вже то 20-30 заказів є наперед. То есть, проблем з реалізацією немає. Як з реалізацією? Ми віддаємо без ці машини. Зараз вже відходять від воєнних і вже робимо конкретно під якісь задачі, під ПТРК, или, там, под... Аероразвідку під евакуацію раннього. Ідеально, ідеально йде. Переобладнати стоковий автомобіль в машину типу Багі коштує близько 100 тисяч гривень, говорить Ігор. Після такої процедури залишається багато непотрібних запчастин. В деяких екземплярах використовують запчастини, елементи броні ворожої трофейної техніки, яку ріжуть потрібними розмірами, обробляють та наварюють на каркас автівки. На газовий різак очікує ось цей шматок ворожого БТР-у. Найбільший перероблений автомобіль тут збирають на базі ГАЗ-66 з кабіною та двигуном від Форда позашляховика. Ця машина цілінаправлена і буде їздити по полям збирати трофеї. АПА — дуже велика опасність в цій роботі. Мінна опасність. Тому вона буде забронувана протиомінна захиста. В боях вона участвувати не буде, але підрив на міні зовсім вероятен. І головна задача — захистити екіпаж. А Кузов авто постраждав внаслідок ворожого обстрілу в спальному районі Миколаєва. Двигун гунта рама «Цілі». Зробимо, і ця автівка буде допомагати нищити тих, хто в неї поцілив, каже Ігор. В середньому переобладнання автодонора. В адаптовану для польових умов машину триває від 2 до 3 місяців. Залежить від модифікації донора та наявності грошей. На необхідні конструктивні елементи, матеріали для їх обробки, говорять автослюсарі. Олександр Гордієнко, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаївщина.